سيبك من التاريخ، كيفك وكيف حال البلد؟ والله بخير يا خال البلد كلها بتسلم عليك. وعمي بهنسي بتشوفه؟ عمي بهنسي؟ ده ماتوا شبع بعموت يا خال. عمي بهنسي مات. مات. يا حول الله. مات عشيت موت جعفر ولد جعفر مات. مات، عارف امتى؟ بعد ما خلتك امنه غرقت بيومين. امنه غرقت؟ كان اسبوع اسود، امنه غرقت التنين وصفية اتحرقت الاربعة. صفية اتحرقت كمان. الاربعة. والي البلد كانوا فيه وقع عليهم مسك في الجامعة هم بيصلوا جنازه على السيد ابو مسعود فايه ايه يا اخي انت ما بتحسش يا ريتني ما سالتك